إديني إيه الطلقة في نص راسي وهتترد ميعاد زوالي محلش احتل للارض هتلاقيني في سين وصاد وأي حق مش طبيعتي اني اسلم لا بحط عومك خافيش يا ما يقربش للي ضعيف فكرة واحده تسند ضهرك اللي كان خفيف حتى بحطة على دايما بحط كتير بيخطر في بالي اني انزل المجال تهكير باخد ايلون واعمله اصلا حرباء ما تلونش عشان خوف لا عشان غباء انك تفكر اني باي اختلاف جبان لا يا صاحبي اللي بعمله اني بجان اسال الفرصه جيت اليويا او كتير طب اليويا بص طلب تاجر ما تعاملش بالسوق يا يحب نسوق فبتخافوا من السوق وبتخافوا الناصور فبيكتروا ويكبروا ويحاولوا بالزق وبيحاولوا يتعاركوا وبيخافوا من القتل فبيكنوا ويقلوا ويقولوا على المايك يا يا قابل للحرب قابل للشنب فبيكتروا ويكبروا ويحاولوا بالزق وبيحاولوا يتعاركوا وبيخافوا من القتل فبيكن ويقلوا ويقولوا على المايك يا يا كوبي للحرب كوبي للشنب أه شوفني في رايحه تقول مجنون واختل وانا اللي فاهم ازاي اقدر اني خالف جمع خاف من الدوشه مخي بس اللي بجد خاف من لما احب اشوف طريقي بعقد تاريخي هيبني على العظمه والصيد محبش ان كاريري يكون مبني على الصيد هو اديته برد خليته كان اتهد واتعدت على مفتاح وضب قفل قلبي الجد ازاي ما يهمنيش ازاي بس لفوق ببص لو قلت لي ليه لي مش قدامك هقول بس يا نص سيبيل اصلا انا ليه ما تقوليش حلها وصيبها انا اصلا بريغ بيه انا فري ونووي وكلام وهيت ما يقطرنيش اللي عندي لو ضفته هيطلع المجال اللي بايد هزوء الزقق اصلا بزق الزقق لأ لأ انا دلوقتي براستر دماغي وهرجع فا فبيتكتروا ويكبروا ويحاولوا بالزق وبيحاولوا ويتعركوا وبيخافوا من القتل فبيكنوا ويجلوا ويقولوا عالمايك يا يقابل للحرق مقابل الشعب وبيتكتروا وبيكبروا وبيحاولوا بالزق وبيحاولوا يتعاركوا وبيخافوا من القتل